Atesos un seguit de canvis que Google ha fet en la manera de treballar al Drive, que ens bloqueja l'accés a informació per un tema de redundància en intentar arribar a aquesta informació, hem hagut de fer una nova versió del vídeo 11 on us expliquem com fer un mapa des de dades que tingueu penjades al Drive. De fet, el que perseguim és el mateix que ja fèiem, però us, us ensenyarem una altra manera de procedir. Anem a fer un nou mapa, directament aquí des de la meva via privada d'Instamaps. de Maps. Fem un nou mapa i aquest mapa el que perseguim és posar-hi una informació relativa a arbres de Barcelona, en aquest cas, extretes dades obertes de l'Ajuntament, en aquest cas és informació de veritat, i és informació dels arbres del carrer Biscaya. Aquí tenim l'Excel, anem a dir-lo per visualitzar hi la informació que hi ha l'Intra i entendre una mica el que perseguim. Aquí tenim l'arxiu. A la primera columna, el, el nom de, de cada un d'aquests camps, una sèrie d'informació relativa a 27 arbres, els Ines, Tipuanes, Xiprers, on estan les coordenades aquí, les columnes latitud i longitud, BWS 84, i una sèrie d'informació relativa a aquests arbres. Això és un arxiu que, hores d'ara, està senzillament en aquest ordinador. El primer que hem de fer és posar-lo en el RAI. Doncs anem al Drive, aquí ho he amb el meu compte de Google i anem a crear una pestanya nova per ser ordenats, aquí de dalt a l'esquerra, New Folder, molt bé, i es dirà Arbrat. D'acord, creem aquesta carpeta Arbrat, entrem, és una carpeta cores ara està buida, per tant el que farem és anar a la nostra carpeta, i senzillament arrossegar, drag and drop, en aquesta nova carpeta de Drive, doncs aquesta informació. Ja la tenim. Molt bé, això hores d'ara segueix sent un Excel, però anem a obrir-lo. Si fem doble clic, eh, Drive ens mostra la informació que hi ha a dintre, però ens la mostra en mode de eh, visualització, no la podem editar. Per editar-la hem d'anar aquí, a dalt, centrat, Open with, i no la podem obrir en Excel, en aquest cas, sinó que l'hem d'obrir amb Google Sheets, que és l'equivalent a l'Excel de Microsoft, però, en aquest cas, en el núvol. Aquella mateixa visualització de les dades que veiem abans és aquesta mateixa visualització, on tenim 27 arbres, on és la fila inicial. Recordem, això les ara' les d'ara és un Google Sheets. Sí? Instamaps no llegeix directament aquest format, però si venim a File, Podem publicar sempre aquest format com a, per exemple, Microsoft Excel. Sí? O sigui, el que farem és emular, malgrat és un Google Sheets, emularem, farem una sortida com a Excel. Noteu que també podríeu fer-ho com a CSV i diferents formats, d'acord? Aquest, en aquest cas, és el format obert ser propi dels fulls de càlcul. Fem-ho, però, amb Microsoft Excel i publiquem. En publicar el que fa el Google Drive és donar-nos l'enllaç en aquestes dades. Noteu que acaba dient output igual a xlsx que el que ens està dient és que en realitat ho està exposant com un Excel. Copiem aquesta informació. I aquesta informació és la que anem a utilitzar Instamaps per enllaçar aquestes dades amb el mapa. Venim dades, es de dades en el núvol i enganxem l'enllaç que acabem de copiar aquí. Núvolet, capa a arbrat, fitxer en format doncs, Excel, perquè així l'hem exposat, sí? Camps, doncs hem vist que eren longitud, parra baixa, majúscula, WGS84 i latitud, barra baixa, WGS84. Ho de d'haver posat bé, seleccionem el sistema de referència cartogràfic, ara mateix longitud i latitud 4326, això ho deixem en dinàmic, en estàtic pujaríem les dades als servidors d'Instamaps, en dinàmic consumirem aquestes dades directament des de Drive, de manera que si actualitzem en nous arbres aquestes dades, doncs directament al mapa s'haurà actualitzat visualment sense fer res més directament en Instabats. Fegim la capa, piquem la resada de les contrasenyes i aquí, en aquest blanc, veieu una sèrie d'arbres, sí, aquí tenim un altre grup, aquí, a la plaça Ferran Reyes, cliquem aquí per veure la informació i aquesta és la informació relativa a aquest en aquest cas es tracta d'un bruner roner. En aquesta longitud, latitud i la informació relativa. Molt bé, aquest Uh, el primer que farem és categoritzar-lo per donar-li un sentit més enllà de que tots estiguin ubicats i clicant veient la informació, senzillament aquí en el botó groc estils categoritzem categoritzem en funció aquesta capa que és l'única que tenim en funció del camp nom en català, hi ha elsines hi ha pruners, hi ha tipuanes i hi ha xiprers, molt bé doncs uh, el que farem és canviar, ficarem l'alzina en vermell i la tipuana li donarem un color més, un ataronjat que es noti una mica la diferència, aquest suau, sí, perquè ja veureu que ens interessa prioritzar una mica l'alzina perquè ara, acabat, afegirem una altra alzina. Categoritzem. Instamaps procedeix a la categorització. Noteu que hi ha hi ha un color per cada arbre, sí, per cada tipologia. A la prellegenda que teniu, botó verd, llegenda, teniu aquí la prellegenda, on a més ens informa de quants, una alzina, quinze proners, etc, etc. Això és la prelegenda, després en el moment de publicar sempre l'acabem millorant i fent-la pròpia. Aquest mapa el podríem publicar ja directament, podem anar directament a publicar-lo, ja tenim un mapa senzill del que nosaltres volem fotogroc, publiquem en el moment de publicar requisit el nom, Arbrat, novament, podríem dir Arbrat perquè requiscaia, publiquem aquest mapa. Molt bé, ja el tenim aquí eh, publicat. Anem a visualitzar el mapa resultant. Ah, exacte, aquest és el mapa resultant, amb aquesta capa mare i amb aquesta categorització i aquí amb aquesta llegenda. Els mapes dinàmics tenen de bo que a mesura que nosaltres modifiquem la informació que hi ha al drive, fora d'ara, el mapa també s'actualitzarà directament amb aquesta informació. Aquí tenim unes coordenades d'un nou arbre que ens ha passat. Es tracta d'una alzina i el que anem afegint nosaltres és aquesta informació en l'arxiu Drive que tenim aquí encara obert. Sí? Hem copiat la longitud, perdoneu, hem copiat la latitud, sí? arreglem-ho ràpidament, ja està, anem, tornem per a, ara sí agafar la longitud i finalment agafem el tipus que és una alzina, copiem i enganxem a la columna que correspon. Molt bé, aquí podríem afegir altra informació, copiem, enganxem, aquí hi ha la nostra teoria d'aquest número, sinó de la, del número 399 del carrer Viscaia i hauríem d'anar afegint doncs, doncs, doncs aquesta informació relativa a la categoria, el tipus, etc. El que sí que farem és afegir un codi, el modificarem doncs, això per una Z, sí? que hauríem de fer d'acord amb la codificació aquesta. Molt bé. Com que estem treballant en el núvol, sí, recordeu que, eh, com diu aquí dalt, all the changes saved in Drive, a mesura que nosaltres anem treballant Drive va salvant, Instamaps treballa de la mateixa manera, Som els programaris web treballen així. Molt bé. Com que hem fet aquest tot, només refrescant el mapa que tenim aquí sí, a Instamaps, a la publicació, En aquí, ja ens hauria d'aparèixer aquest nou arbre que hi hem afegit. Per refrescar, podem entrar i sortir o, senzillament, prement la tecla F5, en qüestió d'escasos segons, com a molt, en funció dels servidors, la volta que facin els servidors de Google, doncs aquí, en aquest punt d'aquí, tenim una segona alzina, aquesta d'aquí, que és la que, si cliquem aquí, recuperem tota la informació, doncs sí, hem vist com s'actualitza aquest mapa sense fer res més. O sigui, el que es tractaria és d'anar afegint-hi nous d'això, nosaltres treballem, o, o els jardiners en aquest cas, podrien treballar directament en el Drive i d'aquesta manera anar actualitzant aquesta informació i de cara a Instamaps es tractaria un mapa dinàmic depenent de la informació que hi consti a Google Drive.